Вітаю вас! Це новорічне відео, присвячене майбутнім бажанням та цілям. Зазвичай перед Новим роком ми підбиваємо підсумки, закриваємо свої гештальти та виплачуємо борги. Та також позбавляємо зайбову у прямому та переносному значенні. Але цього року все перевернулося сніг на голову і здається, що підсумки року зовсім зараз недоречні. Кожен із нас по-різному переживає власну кризу, пов'язану з війною, і по-своєму складно проживає цей рік. Частина людей помічають, що не можуть не тільки підбивати підсумки, а й взагалі, відмічають, що не мають сил та відсутня енергія щось активно робити. Не кажучи вже про те, що зараз дуже складно планувати майбутнє, як будете жити далі. Так само і є ті, хто досі перебуває у тривожному режимі очікування і чекає, що ось все-все закінчиться і буде, як раніше. Однак, як раніше вже точно не буде. І чим далі це все продовжується, тим менше надії та ймовірності, що буде, як раніше. Точно буде все інакше. І головний висновок, який ми повинні отримати з усіх подій, це цінність сьогодення. Цей рік навчив нас усіх жити тут і зараз. Невідомо, що буде завтра. Тому сьогодні важливо встигнути порадувати себе та своїх близьких. Зараз найголовніший ресурс – це не відкладати життя на потім, а жити сьогодні. Але цим ресурсом не варто зловживати, оскільки цей ресурс працює лише тоді, коли ним користуватися періодично, а не на постійній основі. Адже майбутнє настане однаково, незважаючи ні на що. І якщо його не планувати і не створювати власними зусиллями, воно вас захопить і просто буде нести за течією життя. Та куди і на який берег винесе ця течія – невідомо. Тому, щоб регулювати свій рівень стресу та знижувати тривогу, просто необхідно мріяти, загадувати бажання на Новий рік і ставити цілі. Саме так ми творимо своє майбутнє. Образ вашого майбутнього живе в вашій уяві. Якщо не створювати у своїй уяві образ майбутнього, то внаслідок вашої пасивної позиції майбутнє настане. Але яким воно буде? Майбутнє може бути свідомо творчим чи несвідомо ровненим. Усе залежить від того, до чиїх образів майбутнього людина приєднається. Тобто, якщо не створювати власний образ майбутнього, то ви будете залучені до чужих образів майбутнього і вами керуватимуть ті, хто творить свої образи і своє майбутнє. При цьому свій образ майбутнього потрібно підтримувати щодня надією та вірити в нього. Саме образ майбутнього задає вектор течії вашої енергії. У світі існує конкуренція образів майбутнього. Перемагають ті образи майбутнього, які мають найбільший заряд. І якщо годувати свій образ майбутнього страхами, образами та ненавистю, то образ майбутнього буде римнім, а не створюючим. Люди, які не вміють прислухатися до себе і не створюють свій образ майбутнього, їх можуть залучити сильні чужі образи майбутнього. І якщо людина не виявляє силу і волю, то вона буде захоплена чужими мріями та цілями. Зазвичай люди закликають один одного розділяти свої цінності та смисли. Тому образи майбутнього конкурують один з одним. З минулого часу тягнуться образи та страхи, тому часто людина витрачає свою енергію не на створення майбутнього, а на боротьбу з минулим. Саме тому важливо минуле відпустити щоб звільнити велику кількість енергії. І тоді цю енергію можна витрачати на планування та створення свого нового образу майбутнього. Майбутнє потрібно представляти реалістичним, але не ідеальним. Тоді більше шансів, що воно реалізується. При цьому важливо пам'ятати, що майбутнє завжди амбівалентне, у ньому є і хороше, і погане. І якщо ваше майбутнє реалізується на 70%, повірте, це буде дуже-дуже добре. Також дуже важливо враховувати баланс милосердя та справедливості. Він має бути у надіях та образах майбутнього. Є різні варіанти, як можна створювати своє майбутнє. І перший варіант – це найпростіше – загадати бажання на Новий рік та супроводити це спеціальним ритуалом, який вам по душі і в який ви вірите. Другий спосіб – це написати список бажань та цілі на наступний рік, розписавши їх по місяцях, тобто зробити планер із запасними варіантами, враховуючи сьогоднішню непередбачуваність. Третій спосіб – це зробити колаж – із картинок або малюнків, наприклад, який буде називатися «Я через рік» і повісити на стіну. Також ви можете придумати свій спосіб, який вам більше до вподоби. Їх може бути безліч. Пам'ятайте, планування життя – це побудова конкретного плану на дні, місяці або роки де людина прописує свої найзаповітніші цілі. Планування також допомагає знизити загальний рівень тривоги та щоденного стресу, допомагає фокусуватися на бажаному та дає відчуття, що ви берете своє життя під контроль та впливаєте на те, що відбувається. Це як ніколи важливо зараз. Також візуалізація свого майбутнього – це спосіб мотивувати себе, зробити своє життя більш структурованим і в результаті більш передбачуваним та щасливим. Однак будьте уважні та робіть поправку на те, що при отриманому бажаному результаті шляхи можуть бути дуже різними і не ідеальними. І це нормально. Якщо ми говоримо про результат – і йдемо до мети, то шляхів може бути багато, іноді вони ведуть через біль та переживання. Так може бути. Головне, пам'ятайте, що наш розвиток завжди відбувається через біль, і це нормально. Адже, як ми знаємо, все, що не відбувається, то на найкраще. Бажаю вам радісного нового року, теплого різдва, миру, злагоди, теплих стосунків та світлих людей поруч. Зі святами!